مع مختلف الثقافات في افريقيا واوروبا واسبانيا وموريتانيا وابناء عمومتنا من الاقاليم الجنوبية الاستعراضية والشرفاء العالميين المنتسبين الى الشيشية الشرقية